Поштучно. їй великий-великий привіт. школи Квітами, привітаннями та усмішками так зустріло у дитячому юнацькому спортивній школі номер 7 срібного призера Олімпіади в Токіо у греко-римській боротьбі Парвіза Насібова. Чоловік у цьому залі розпочинав свою спортивну кар'єру. Парвіз Насібов говорить, після здобуття олімпійської нагороди працюватиме над собою ще більше. Я в этом раніше не думал, но сейчас я понимаю, что «Про це я раніше не замислювався, але зараз розумію, що маю велику відповідальність на собі, але буду працювати у два рази більше. Щоб не допускати помилок, щоб хтось міг подумати, що проведе зі мною легкий поєдинок. Тому, я гадаю, нехай суперники не розслабляються, буду працювати ще більше. Приємно те, що подарував людям радість, як своїм близьким, так і усій Україні. Мені приходять дуже багато повідомлень на мою адресу, що усі були здивовані, усім було приємно дивитися на мою боротьбу». «Я ще в тому інтерв'ю вам казав, коли важка праця винагороджується, удвічі солодшою відчувається ця перемога. Так і в моєму випадку, я дуже радий, щасливий, що хочеться не золото, а срібло і задоволений тим, що маю». Прийшов зустріти борця старший брат Парвіза Махмуд. Чоловік раніше також займався... ...греко-римською боротьбою де спрингувався з Парвізом. Махмуд на сібов, говорить, не пропустив... ...жодного поєдинку брата на Олімпіаді в Токіо. «Це не передати словами. Ми ним пишаємося, він молодець. Ми знали, що він без медалі не повернеться. Ми знали, що якусь медаль він візьме, тому що він старався, важко працював». Привітати Парвіза Насібова зі срібною нагородою Олімпіади прийшов засновник дитячої інацької спортивної школи номер 7 Микола Ворона. Чоловік говорить: слідкує за спортивними досягненням Парвіза від початку його кар'єри. Борець з 2018 року на змаганнях представляє Запорізьку область. Чемпіони становлять не благодаря, а суперництву, тому що не роблять умови і люди борються, виживають. Я б хотів сказати, це не тому, що склали для них умови". А тому що вони хотіли вижити, і вони за рахунок цієї волі, вони вижили і доказали, що треба робити умови для спортсменів. Умови, <говори> побільше залів відкривали. щоб Умови створювали, побільше залів відкривали, секцій якомога більше, щоб наша молодь росла у правильному напрямку, Не у клуби, а у спортивні зали, щоб вони приходили. Олександр Грис, Василь Фільмон, Новини на суспільному Миколаїв.